Tämmöisiä seltyyskeinoja Oletko varmaan kehitellyt? <tuhun> no, sitä on vaikea uskoa näin kiihlisiä, että kaverit, niin ehkä tämä <tuhun> avoimuus, avoimuus, rehellisyys, tämmöinen asian julkituote, että olen tuonut sen porukan tiedokseen, eli minun ei tarvitse sitä peitellä. Et tämän ongelman takia täytyy olla avoin. Syhteen tämän ongelman takia olla avoin, niin silloin sitä apua saa parhaiten. Että että jos työnantaja on suvaitsevainen ja tämmöinen ymmärtäväinen, niin kyllä minun täytyy hattua nostaa näille työntekijöillekin, mutta vai onko syy siinä, että mä olen avoin ja kertonut tämä, olisiko se siinä se työntekijöiden käyttämis